اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقت الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات هون نحن في مشروع اسمه يمان افلري يمان يعني صراحه معنا هيك دقيق الا ما شفت يعني حاولت ابحث آه خلينا نحكي على انه عم بيقولوا على شيء غريب شوي يعني تقريبا يمان بيجي معناتها بالتركي تقريبا شيء ممكن يكون غريب او شيء آه شوي بيعبر عن هذا المشروع ممكن اذا شفنا المشروع شوي نفهم أكثر، يمان إفلاري من إنتاج شركة اسمها أرتش، شركة أرتش شركة كبيرة، بس ندخل على الشقة النموذجية بدنا نورجيكم السي تبع الشركة. المشروع حقيقة يعني موجود في القسم الآسيوي في منطقة اسمها أمرانية. فالمحل هون اسمها يمان إفلاري محلسة، في جنب محطة متروبوس اسمها يمان إفلاري محلسة، هذا الشيء بدنا نشوفه على الماكيت. فهذا المشروع صار من شبكة مشاريع تي دي اي، ومشان تعرفوا أكثر عن شبكة مشاريع تي دي اي بتفوتوا على اليوتيوب وتبحثوا عن تركيا شقة أحلام كاميرا، وتضغطوا على اشتراك الجرس مشان تصلكوا اشعارات الفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة، وخلونا نشوف الماكيت الأشخاص وقت بدها تفكر تستثمر باسطنبول وبتسأل أنا وين استثمر؟ في القسم الآسيوي ولا في قسم القارة الأوروبي؟ للإجابة على هذا السؤال نحتاج نفهم الشخص شو مهتم مهتم بالمناظر الطبيعيه مهتم بالهدوء مهتم يكون قريب جدا من مركز المدينه مهتم انه يكون عنده اطلاله على البوسفور ولا مهتم بالبناء يكون بناء جميل وموجود في منطقه حيويه وقريبه من مركز المدينه نشوف نحن بعض المشاريع موجودة إلى اطلالات ساحرة على جزر الاميرات، أو إلى اطلالات جميلة جدا على مساحات خضراء، أو على البحر، أو على البوسفور، لكن لما بيكون الأرض تبع المشروع موجودة في مكان ما فيه أبدا من هدول الإطلالات، بنفس الوقت هو مكان مركزي، فهون بيجينا نحن دور إبداع شركة الإنشاء. وهذا الشخص المهتم بالبناء الجميل بحتاج يشوف مشروع اسمه يمان إفلاري في القسم الآسيوي في منطقة اسمها أمرانية هذا المجمع وهذا المشروع من إنتاج شركة أرتاش وهذا المشروع كمان بتميز منه أنه البناء معمول بشكل يوحي لك أنه هو موجود نصفه على المياه فهذا بيعطيك إحساس كم هي الأطلالة يمكن تكون حلوة إحساس كم المساحات الخضراء ممكن تكون معتنفيه ومعموله بتصميم هندسي غريب <متحدث> <متحدث> هذا الشيء بدنا نجاوب عليه بفيديو مشروع يمن افلاري في القسم الاسيوي موجود في منطقه عمرانيه شوفوا هذا الماكيت هون يلي هو الكبير بس لكن في ماكيت تقريبا خريطه بتعطينا تصور تقريبا منطقي عن المنطقه هي شلون نحن هون موجودين في منطقه اسمها عمرانيه هذا هون المشروع مساحه الارض تبعه تقريبا ألف متر جنبه في سكن طلابي جنبه في حدائق للدوله هذول ما ضمن المشروع لكن جنب المشروع فمشان ما تختلط عليكم الامور جانب المشروع كمان في كثير معالم، مش واضح هون معنا انه في مثل مساحات خضراء، واضح معنا هون في مول انا هون مبين معي، مبين معي كمان هونيك في بعض الابنية المهمة رح نحط لكم اياها بالخريطة، في محطة مترو هون، في محطة مترو هونيك جانب المشروع اسمها كمان يمان افلاري، مثل اسم المشروع، فالمشروع هو من انتاج مثل ما قلنا شركة ارتاش المشروع بمر جنبه شارع اسمه شيلي، هذا بوصل لشيلي. وبيوصل كمان على شارع التيم اللي هو بياخذنا كمان على منطق البوسفور او على جسر البوسفور او كذا احنا بكيو انجن تركي فخورين بشغلنا مع شركه تي دي اي والاستاذ كاميران اوتا تبعيته كونهم من افضل الشركات العقاريه الناشطه في اسطنبول وبنعتز وبنفتخر بعلاقتنا القويه معاهم بمشروعنا يمنافلر وباقي المشاريع ف نحن في عندنا شيء اسمه الخريطه الجويه الخريطه الجويه والخريطه الارضيه بنعطي تفاصيل اكثر عن المشروع شو في حواليه بالضبط حاليا بنحط أه المعالم بنحط المسافات تماما مثل ما هي بهيدي الخريطه فبنحط لكم اياها الرابط تبع الخريطة اسفل الفيديو والفقاعه بدها تطلع كمان أه بالفيديو نفسه اذا كنتوا عم تشوفوا عن طريق اليوتيوب ومنروح بنشوف الماكيت الكبير شو وضعه موجود هون هذا المكيت بيجي مفصل اكثر، يعني فيه تفاصيل اكثر، بنبلش بداية انه الشمس اتجاه الشمال هيك، اتجاه الجنوب أه هيك، فاتجاه الشمس بيجي من هون وانت جاي بهذا الاتجاه، يعني تقريبا أه بيجي من زاوية المشروع وانت مايل هيك لحتى يوصل، يعني عندنا الشمال لاني كمان هيك بهذا الاتجاه أه مايل، فالمشروع أه هو عبارة عن ثلاث أقسام. القسم الأول هو هذا البلوك وهذا البلوك وهذا البلوك وهذا البلوك, وهذا البلوك وبين البلوكين هذول الطوال بالنص في بلوك آه صغير، هذول هن، فبالنسبة لعدد الطوابق الأبنية العالية هون 29، الأبنية الواطية هون هي 16، القسم الثاني ببلش من هون ونحن جايين هيك، يعني القسم الأول هو خمس بلوكات، الأربعة من بيناتهم هذول واضحين، واحد بيجي بالنص الاثنين الطوال، والقسم الثاني هون بيجي فيه ثمان بلوكات، القسم الأول جاهز للسكن انسكن، القسم الثاني آه نهاية شهر 7 2022 آه موعد تسليمه بالنسبه لشركه الانشاءات يعني هذا الكلام شركه الانشاءات هي اللي عم اذا بدكم معلومات ادق ممكن تتواصلوا معنا وقت الشراء بنقول لكم اذا في تاخير او لا بـ آه او انه هذا الموضوع ممكن يكون قبل او ممكن يكون بعد يعني نحن هاي المعلومه كثير دقيقين بحيث انه ننقلها بدقه فكل يوم ممكن تتغير هاي المعلومه تواصلوا معنا فالقسم الثاني القسم الثالث هون هو عباره عن آه المبنى هذاك هذا الطويل هذا المبنى هو عباره عن اوتيل زائد مكاتب زائد مثل محل تجاريه. هدول بلوكين هدول طوال كثير هن 34 طابق، هدول كمان من القسم الثاني في تحتهم كمان محل تجاريه. بالنسبه للخدمات، القسم الاول فيه مسبح بيجي مغلق سقفه زجاجي، هذا مشترك. بالنسبه للقسم الثاني في خدمات، العلاقه بالقسم الاول والثاني، القسم الثالث اساسا اوفيس وكذا ما له علاقه بالخدمات. فالخدمات الموجوده بالقسم الثاني مسبح المفتوح، مسبح موجود هناك المسبحين المغلقات للسيدات وللرجال ونادي منفصل للسيدات، ونادي منفصل للرجال موجود بالقسم الثاني اللي موجود هون، فبس خلص كل القسم الاول والثاني رح يكونوا الخدمات لكل السكان، فهي الميزه يعني ممكن تنضاف يعني مع الوقت هون رح يصير في عندك فاسيليتيز زياده اذا انت اشتريت بالقسم الاول اما اذا اشتريت بالقسم الثاني رح تستفيد من كل الفاسيليتيز يعني موجوده، فهذا بشكل مختصر كل شيء عن الماكيت في شغله بدي احب اقول عنها، شايفين معي بالنسبه لتصميم الابنيه، الابنيه القصيره هي اللي هون 15 طابق عاملينها تقريبا على المي، يعني هيك شكلها، هن طبعا من هو هندسيا هيك عاملين، يعني عملين المي مارقه من جنب شو اسمه ملاصقه للابنيه، فعبي باي معك انه نصف المبنى تماما على المياه، فهي ميزه كثير حلوه، هن اساسا ارتش شركه الانشاءات مشهوره في موضوع المساحات الخضراء اللي بتعملها، فاللي بيكون جالس مثلا بالطابق الارضي بشقه مثل هي بحس حاله كاني جالس جوا بركه المي، يعني البلكون تبعه. شوفوا شو قصدي، يعني قصدي شايفين هي الشقه هون طابق الارضي شايفين شلون كاني موجوده هي في جزيره، كاني على البحر، يعني هيك بتحس. البناء مبني ومعمول بعدين المسبح او المساحه المائيه ملاصقه للبناء تماما. طبعا محمول سيراميك بشان ما يصير انه يدخل أو يصير يعني معزول يعني بشكل العزل مو مشكلة بس لكن أنت وجالس بهذه الغرفة أو أنت جالس هون على البالكون أنت كأنك جالس داخل المياه هيك كثير حلو شوفوا, شوفوا حتى هذيك الطرف الثاني فهي شغلات حلوة منشوف شقة نموذجية ومناخد فكرة عنها هيدي شقه هي هون 2 وصالون 135 متر فمنبلش بنشوف يعني مبدئيا الكواليتي اللي عم نشوفه هون تقريبا يعتبر مقبول هون في سمارت هوم سيستم فيه تقريبا كل الامور الاساسيه ممكن تلتقى فهون في تدفئة تحت الارض هذا هون الصالون هون في بالكون مساحه هذا الصالون ومساحه جميع الصالونات يلي يعني موجوده في جميع الشقق بتلاقوها موجوده هون هاي طالعناها قدامكم ف بنحسن ناخذ فكره عن هذا الصالون وجميع الصالونات الثانيه، البالكون حقيقة البالكون كثير حلوة مساحته، هلا رح نحط لكم يا انسرت يا جماعة البالكون يكون مساحته حلوة، صدقوني هذا شيء مهم، كثير مهم. فا أحيانا بتلاقي البالكون صغير، يعني بيسع شخصين. طيب إذا واحد إجى عنده ضيوف أو كذا، يعني مثلا أنا بالبيت، ما بجلس تقريبا غير على البالكون، الصالون ولا بعرفه، يعني شوي كبير فوفي وفي قدامي حديقة فبحس حالي مبسوط ومرتاح. في هيدي الجلسة، بنشوف هون مثلا في عنا المطبخ هذا المطبخ بهذا الشكل عاملين الباب هيك من اجل انه يكون يعني ما ياخذ مساحة يعني تخيلوا مثلا الباب ينفتح هيك بياخذ مساحة هون يا باب بيفتح هيك لا ما في داعي باب حلو هيك ظريف جيد، بالنسبة للكواليتي طبعا المطبخ حلوة الخزن تعتبر جيدة الحمد لله ما في هي اللي فوق يعني الخزانه عالي كثير يعني بتخلي الواحد دائما يعني يتعذب و... وما يعرف شو يعمل، يعني بشكل عام ككواليتي تعتبر نوعا ما مقبوله، شفنا احسن من هيك لكن جيده، فرانك آه هون آه كنا بنتمنى هون يكون موجود سيراميك، هذا بالنسبه للمطبخ، الطاوله طبعا ما داخله، الفرن، الميكروويف آه داخل هون طبعا داخل الخزن غساله ال آه هون غساله الصحون موجوده، وطبعا نحكي على الغاز او الطباخ اللي هو بيجي على الكهرباء زائد هون في عنا سحب الهواء كمان بيجي طبعاً عن الكهرباء بنكمل بهذا الاتجاه هون في خزانه الخزان بتكون داخله هذا كل شيء بكون داخل هون البراد بيكون مو داخل بالشقه هون بنشوف في عنا غرفه وهون في عنا غرفه غسيل الغساله هون ما موجوده غرفه غسيل هذا امر كثير مهم بالنسبه لهذا النموذج والنماذج الثانيه هذا الامر مهم كثير انه يكون موجود ما شرکت کیو انژین ترکیه مفتخر به همکاری با شرکت تی دی آقای کامیران و تیمشون به عنوان یکی از بزرگتر مشاور املاک های استانبول هستیم به امید همکاری روز در پروژه یامان و پروژه های آتی که شکل هم مساحت تا تبر و جایده تانی که من نفی مکیفیم بالبیت احیانا فی ناس تسال انا بدهی کن فی في... أكثر من مكيفين بالبيت، يعني بكل غرفة بده يكون فيها مكيف، حتى بالمطبخ. الجماعة أه أنتم اللي عم تفكروا تشتروا هون أنتم عم في اسطنبول. اسطنبول ما بتحتاج، يعني مكيفين وزيادة. ما بتحتاج، يعني الجو هون مو مثلا جاف كثير حتى البيت مثلا يسخن سرعة أو كذا، لا، القصص ما, ما بهذا الشكل، يعني مكيفين حتى في بعض الشقق ما بتحتاج فيها ولا مكيف أبدا، إذا كان مثلا شقة عالية أو كذا. لكن مكيف او اثنين كثير ممتاز يعني الواحد ممكن يفكر شوب وهيك برا لكن البيت بشكل عام بيحافظ على برودته بشكل جيد لانه المسا فعلا بيكون هون في فرق بيكون في شوي بروده بنشوف هون تقريبا نفس الشيء مسحوبه الارضيه لعند الحمام شوفوا معي البلاطات كبيره هذا امر جيد مثل ما حكينا هي تحت الارض بنفس الشكل مسحوبه عندي لفوق كمان سيراميك بنفس اللون في سحب هواء هذا أمر جيد الكوارد تبع حمام مقبول وبالنسبة للمساحة تعتبر نوعا ما جيدة هم في خزانة أوكي فالأمر ماشى الحال كويس حلو حلو <تصفيق> بالنسبة للسي في تبع شركة الانشاء، يعني شو اشتغلت، شو كذا، رح احط لكم اياه هون قدامكم، فبتشوفوا المشاريع يلي عملتها هيدي شركة الانشاءات يلي هي ارتش، شركة انشاءات ارتش يعني الشغل كثير عندها، <تصفيق> شايفين قدامكم يعني على عدد المشاريع والاسماء اللي موجودة عندها، فالشركة تعتبر نوعا ما قديمة، مو كثير يعني حوالي 40 سنة او كذا، لكن المشاريع اللي عملتها بتعمل مدن كثير كثير ما شاء الله فهذا الشيء جيد، ثقة الأتراك فيها ممتازة كشركة إنشاءات وكثير بتبيع هي تحت الإنشاء يعني إنه مشروع قيد الإنشاء لأني سمعتها جيدة إنه ما عندها مشاكل وعندها شراكات جيدة بمشاريع كثيرة مع الحكومة، فهيدا هون مثلا غرفة النوم، كل شيء عم تشوفوه تقريبا موجود ديكور، مساحة غرفة هي النوم رح أحط لكم إياها كمان ومساحة غرف النوم الثانية بهذا الشكل في عندي هون شباك بدخل ضوء بشكل منيح إضافة هو صاير تقريبا من تحت لفوق إلا في مسافة فوق مثلا حوالي 30 سنتي تقريبا تيجي ماي يغطي فأغلب المشاريع اللي بتعمل لهم أرتاش اللي يعني بيكونوا سكنيات بتلاقي فيهم هيدا القصة ما بيعملوا لك واجهة زجاجية بشكل كامل أغلب المشاريع اللي بتعمل لهم أرتاش اللي يعني بيكونوا تجاريات أو فنادق مثل هون مثلا بهذا المجمع فيه بلوك فنادق او بلوك اوفيس هذا كله زجاجي فسبحان الله بتلاقي كل شركه عندها تقريبا نفس واحد او نفس بشكل معين بتحكي عنه وبيعبر عنه هون بنشوف انه السيراميك بشكل عام شكله تغير حمام ثاني كمان كمساحه يعتبر جيده ولحد الان عم شوف كواليتي نوعا ما يعتبر مقبول فاللي شفناه هون بهذا المشروع في كونسبت شوي غريب الإيجابيات تبع المشروع حقيقة كثيرة، بنبلش بالسلبيات بداية، خليني أقول لكم على موضوع الواحد وقت مشتري في مشروع قيد الإنشاء بالقسم الأول، هو أننا نحن في عنا قسم أول وقسم ثاني، القسم الأول هو جاهز، القسم الثاني قيد الإنشاء لكن بين القسم هن وقت عملوا المجمع أو عملوا المشروع بشكل عام مثل ما شفتوا الماكيت عاملين القسم الأول والثاني مع بعض يعني هذول روح وحدة يعني الخدمات اللي هون الترتيب اللي موجود هون كله بيجي مع بعضه فأنت ما فيك تفكر حالك ساكن في القسم الأول بدون ما تستفيد من خدمات القسم الثاني وطبعاً بسكم بالقسم الثاني القسم الأول بيكون خالص من أول فاللي بده يشتري بالقسم الأول جاهز لازم يعرف انه في الخدمات بشكل عام ما يحسن يستفيد منها ليخلص القسم الثاني يعني هي المسابح المنفصلة السيدات عن رجال هي حتى الحدائق الخضراء وكذا في هون حدائق خضراء لكن صغيرة، بده يعرف كمان إنه في عنده صوّات إنشاءات رح تكون بالقسم الثاني، رح يعرف كمان إنه في عنده مثلا غبرة بدها تصير موجودة يعني المشروع قيد الإنشاء القسم الثاني. اللي بده يشتري بالقسم الثاني أساساً ما يعاني من كل هالقصص أبداً، فهذا الموضوع بشكل عام حسيته يعني نوعاً ما سلبي، بغض النظر عن هذا الموضوع أمور الإيجابية كانت كثيرة بالمشروع. موضوع التدفئه تحت الارض موضوع الكواليتي يعتبر جيد في احسن من هيك بكتير لكن بشكل عام جيد جدا حتى يعني جيد جدا جدا الترتيب الغرف توزيع الغرف حلو الفيو يعتبر نوعا ما مقبول لاني يعني المنطقه بشكل عام انت عم تحكي على منطقه حواليك اغلبها ابنيه قصيره بس بحب أكد لكم انه هي الابنيه القصيره بعد عشرات السنوات رح تتغير وتصير ابنيه طويله فبيجي شخص بيقول لي انا زعلان انا شلون اخذ هون وصير قدامي مبنى طويل وقت في عندك مثلا قدامك ابنية طويلة لقدام فانت تخيل هون على سعر الشقة تبعك صار اضعاف اضعاف اضعاف السعر اللي انت اخذته فيه، يعني هي المنطقة صارت كل الناس تشتغل فيها فهذا الامر يعتبر نوعا ما يعني جيد مو امر سلبي بغض النظر انه بسكر لك نوعا ما اذا كان في فيو او كذا. باستثناء لما يكون واحد قدامه مثلا ابنية للبلدية او ابنية لكذا لمدارس هيدي تقريبا تعتبر من المحرمات. هدمه هذا اللي عمنا عن هذا المشروع بتمنى يكون عجبكم، الخريطه التفصيليه للمشروع، مقابله مع اصحاب القرار في هذا المشروع. اضافه لتفاصيل ثانيه بالنسبه للاسعار الخاصه بهذا المشروع بتلاقوها بالرابط موجوده اسفل الفيديو، وبالنسبه لاذا بدكم تعرفوا تفاصيل اكثر ممكن تتواصلوا معنا بالارقام كمان موجوده اسفل الفيديو، TDA دائما عنده عروض حصريه وخاصه جدا بهذا المشروع وبأي مشروع من شبكه مشاريع مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع وشكل المشروع وتبه كتير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله